З майбутнім чоловіком Богданом Демчуком Надія познайомилася у соцмережі у 2016 році. Він служив у військовій частині в Рузуфі на Донеччині. Надія жила в Мангуші. За кілька днів переписки Богдан запропонував зустрітися. Через місяць він мені запропонував каже, збира речі, ми їдемо до мене додому. Ну, ми приїхали, познайомилися його з усією родиною. Ми у нього побили додому десь дві тижні. Потім я узнала, що я забере від Богданчика. Він дуже був радий, ми тільки почали на УЗ, так він одразу – все, ми рожаємо. Уже всім подзвонив своїм друзям, з ким він служив, і сказав – все, ми беремені, ми рожаємо. вихідних Богдан намагався вивезти сім'ю на природу. Він любив рибалити, навчав цьому малого сина Михайлика. Він був найкращим чоловіком та батьком, каже Надія. Для дитини він нічого не жалів ніколи. вот все купляє. Він як сказав – я працюю для того, щоб у сина було все. Так воно дійсно і було, що для сина він Ничего не жалел. Сын это для него было, ну, все для него было. Сын это самый наикращий, как и для меня зараз, то, что это татуина копия, как-никак. Это для нас самое наикращенное, наверное, чудо, что произошло. Память осталась от Богданчика. 15 лютого 2022 року, в день народження сина Михайлика, Богдану зателефонували та сказали приготувати тривожну валізу для можливої евакуації, пригадує Надія. Тоді, каже, запропонувала йому виїхати за кордон. Він сказав, я нікуди не поїду, так як я вже був в зоні АТО. тут моя рідня живе, тут мій син живе на українській землі. І він як би мені сказав, ні я буду до кінця стояти за Україну, і він там залишився. 24 лютого Надія востаннє бачила Богдана, коли він саджав її сином до евакуаційного автобуса до Запоріжжя. З чоловіком, перебуваючи вже у Хмельницькому, спілкувалася через голосові та відеоповідомлення. Каже, знала, що йому важко на ЗОВ Сталі. Він, виходить, написав, якщо з ним щось трапиться, то якби, щоб син рос на території України, щоб нікуди він не їхав назад, в Маріуполі сі та з ДНР. Він одразу мені сказав, щоб ви були на території України. Я хочу, щоб син виріс щирим українцем. 29 квітня вранці вона отримала від нього останнє повідомлення. Наступного дня зателефонував молодший брат Богдана Олег, який разом з нею перебував на Зовсталі. Він каже, Богданчика нема. Потім вона служба також позвонила і запитала, що у них був виїзд. Там їх було 8 чоловік, виходить. Чотири вижила, а чотири загинули прямо на місці. Сину Михайлику про загибель тата Надія не могла сказати. Натомість бабуся Тетяна сказала, що тато став зірочкою в небі. Богдан не дуже до свого 27-річчя півмісяця, каже мати Тетяна Демчук. Тато дає, зараз у полоні її молодший син Олег, який теж служив у полку «Азов». Вона хоче, щоб про них не забували. Тому що вони дуже в критичній ситуації, їх треба Дуже обміняти, тому що, я ж кажу, чим довше це буде продовжуватись, тим може хуже бути, от і все. Навколо азовців багато дуже спекуляцій і всяких домислів, слухів, і байок. Не тільки боронили свій край, свою Україну. Вони її люблять безмежно. І любили, і будуть любити. І ми ждемо, що найсвичайшого обміну. Ждуть його рідні і переживають, і надіються, що все буде добре. Надія не вірить у смерть коханого, доки не побачить тіла. І сподівається на диво. Вона досі пише йому повідомлення, каже, так легше переносити біль. Указом президента України обох азовців Богдана та Олега Демчуків нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Богдана – посмертно. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.